I et tradisjonelt læringsdesign på MOOC og nettstudier, så innehåller de følgende tre innholdskomponenter, nemlig tekst, video og oppgaverkvisser. Veldig mange kurs er bygd opp av disse tre komponentene. Ofte har vi følgende oppsett, en tekstside, en tekstside, en tekstside, en video og en oppgave eller en quiz. Og så gjenta man dette i det uendelige. Vi vill at du ska tänke litt annerledes i dette kurset, og når du skal lage dine egne nettstudier. Det vi pleier å stille oss spørsmålet om første gangen vi går in på en side, er vilken tekstype formidler budskapet jeg skal formidle best? så er det ikke noe å under en stol at det finns mange begrensninger i det valget. Mange av oss har en tendens til å gå til den tekstypen vi føler oss mest sikre i, den tekstypen vi føler at vi behersker best. Jeg for eksempel, som dyslektiker, har veldig lav terskel til å sette meg foran et kamera og spille inn en video. Jeg syns personlig at jeg formidler best på denne måten. Min kollega Eva, hun er ikke glad i video, så video er en ganske høy terskel før hun går i studio og spiller in en video i forhold til sin innholdsproduksjon. Hun vil heller skrive tekst, og hun vil bruke illustrerende bilder, og hun bruker en god del infografik for å visualisere og vise innehåll hun vil formidle. Men i en ideell verden så bør vi sette oss ned og tenke hvilken tekstype formidler dette budskapet bäst. Og en vanlig side, när jag sier tekstside i ett nettkurs, så er jo den ofte kombinert med bilder. Og de bildene kan enten være dekorative bilder, eller det kan være bilder som formidler ett budskap. O den kanskje beste måten å lære bort eh, ferdigheter på, det er animasjoner, altså bilder satt i rekkefølge. Eh, problemet med animasjoner er jo at det ofte er ressurskrevende lære, men for eksempel mekaniker og sånne ting, er det veldig mye enklere å forstå for studenten vår når den får en animasjonsrekke som viser for eksempel en prosess. Jeg har ikke noen trylleformul som jag kan si simsalabim, men nå har jeg dig deg å velge riktig tekstype i forhold til det budskapet du ska formidle. Her er det øvelse som gjør mester å prøve sig fram i forhold vad man tror egner seg godt. Og det jeg pleier å gjøre, det er att jeg går ut og titter på vad andre gjør, og så får jeg en følelse av hvordan et sånn type budskap kommuniserer med mig. Husk at sammensatte tekster ofte kommuniserer bedre enn bare én tekstype alene. Som for exempel en video med bare bilder som viser noe, mener jeg fungerer dårligere enn en video som har lydkommentar til videobildene. En text som bare består av det ord fungerer ofte dårligere enn en tekst med illustrerende bilder ved siden av. Så dette er noe du bør tenke på når du utformer innholdet på sidene i nettkurset ditt. Vi skal ikke bruke så veldig mye tid på å snakke om å produsere innhold i denne modulen og i detta kurset, for det tänker vi at det det omhandlet vi i modul 4 innholdsproduksjon i Nettpad 1 og i modul 5 video. Så nederst på siden her har du link til disse modulene hvis du trenger å pusse opp litt kunnskap i forhold til rent teknisk og produsere innholdet. Og så blir det nå opp til deg å finne ditt tema, ditt fag sin egenhart og prøve å tenke gjennom hva er det for en tekstype som kommuniserer mitt faglige budskap på best mulig måte. Og så vil jeg utfordre deg. Prøv å gå litt utenfor komfortzonen, og prøv å produsere tekstyper som du kanske ikke behersker så godt. Men det er jo alltid en avveining i forhold til hvor lang tid det vi ta å produsere dette i en tekstype som fungerer bedre. Det har vi kanskje ikke alltid tid til. Til slutt to tips som egentlig er motstridende. Det ene er tenk i variasjon. Når du har fått veldig mange sider med tekst, så kanske du trenger noe annet. Og det andra er tenk enhetlig læringsdesign. Du bør passe på at modulene har en relativt lik oppbygging. For når studentene har på en måte lært seg studere ditt nettkurs, så har de på en måte en forventning til hvordan innholdet skal være utformet når de kommer til neste modul. Og de på en måte lærer seg opp til hvordan studerer ditt nettkurs. Og hvis plutselig læringsdesignet blir helt annerledes i en modul, så tar det litt tid for studenten å tilpasse sig til de teksttypene og de valgene som du har produsert innholdet med i den modulen. Så ja, det er fint med variasjon, men ikke varier på sånne ting som for exempel at du har en introduktions, video i starten av modulen, at du starter med læringsmål og så videre, at du kanskje avslutter med kvisser og så videre. Denne forventningen bygger seg opp, men pass på at ikke nettkurset ditt blir for ensformig.